То, що кругом стрічки, кругом танки можливо взірвані, і автомобілі. Дуже багато вчасного транспорту і міни противотанкові бачили. Ну, дуже страшно. По-іншому дивися на це все, на ту саму війну, яка є на... і цінуєш